Ефір на Радіо НВ. Шановні громадяни Великої України, вітаю вас. Слава Україні. І радий повідомити, що сьогодні зі мною в студії Тарас Компаніченко, військовослужбовець Збройних Сил України, це найперше зараз, очільник гурту Хорея Козацька, Кобзар, Бандурист і Лірник. Тарасе, вітаю. Слава Україні. Слава Дмитро! Так, і я, мабуть, кілька слів про Тараса скажу це унікальна людина. А в 80-ті роки минулого століття у нас складалася ситуація, коли, на жаль, Україна могла втратити значну частину своєї культурної спадщини. А і тоді з'явились молоді люди, ну Тарас був зовсім молодою людиною, це був кінець 80-х років, коли фактично підхопили те, що є такими сакральними знаннями для українців. Кобзарство. І почали його. По суті, справи, отримали ці знання і почали це розвивати. А, і сьогодні Тарас з нами з трьома бандурами у, у повному, якби з, з, в повному всеозброєнні, я би сказав би так. А найперше, Тараса, як вдається поєднувати службу із творчістю? Добрий, добрий вечір, товариство. Е, ну, насправді. Вдається поєднувати, якщо так ⁇ ємко і просто сказати вдається поєднувати. Звичайно, що перші місяці не було там до особливої творчості, як такої, тобто хоча б писалися тексти. Я з перших днів повномасштабного вторгнення в, в, в, в спочатку 112 бригада територіальної оборони Збройних сил України, потім нас розділили 241-ша бригада, в якій я зараз служу. І, звичайно, що з одного боку це не було до того, тому що з перших днів, знаєте, ну, ми не знали, чим все закінчиться, як ми відіб'ємо Київ. І ми всі готувалися гідно померти. Ось, ну, принаймні, в моєму оточенні багато людей таке рішення прийняли померти, померти зброєю в руках, а не, а не якось там, десь, щоб тебе в тилицю застрелили. Ось, тому воно важко поєднувалося в тому сенсі, що. Не всім було таке сприйняття, що це потрібно, оці творчість якась, у багатьох людей у війську творчість ототожнювалася з чимось таким, знаєте, сценічна біганина, диму побільше, в пір'ях хтось там бігає, якась підтанцівка танців, під чи щось там таке, і тому сприйняття, коли тебе, наприклад, комбриг або там прес-офіцер, Андрій Ковальов направляв там, наприклад, на е якусь мотивацію або на якесь розвантаження е тих чи тих частин нашої бригади, було сприйняття, ну, навіщо це потрібно взагалі, кому це потрібно, е навіщо, ну, де, слухайте, ви що, там, подаріли всі, там, в, в відділі морально-психологічного забезпечення, там, ось у нас тут насправді тут серйозні справами ми займаємося а ви там там танки в гостомелі так танки в гостомелі ну насправді насправді це все ми це все насправді дуже все це було потрібно бо дух дуже важливий і підтримка духу і розвантаження і переключка, і трошки відволікання від таких ну потреб навіть військових була теж необхідна я ніколи не забуду, коли я на Лура Мерлен в останнє бачив Андрія Жуваника покійного. Ну, ти пригадуєш Андрія Жованика ще з кінця 80-х, з початку 90-х. Ось, а його син Василько служив в нашій бригаді зі мною. І от він, я його в останнє бачив на Лура Мерлен, коли він розбирався, як працює там НЛАВ. Ось І тоді я грав в Дикарпатської Січі, і для нього в тому числі, ось, це був початок, сам початок березня. За броварами було там все це дуже, все було гаряче і все інше. Лук'янівка, оце вся ця сторона. Там. І насправді було таких виїздів, де, де ну, просто потрібно було вмотивувати або потрібно було підтримувати той дух, насправді в ситуації було дуже багато. Люди ну, на цьому так званому м'ячику, це Пущеводиця, Нові Петрівці, це за Новими Петрівцями, там. В, різних, в різних частинах, де були дислокації українського, нашої територіальної оборони і інших частин, бо мене просили там, і, і Білий Вовк, і інші частини українські, які тільки з нуля сформу... сформувалися. До речі, мене... на шевченківський на 9 число мене, знаєш, тобі попросив Олесь... Олесь Федорук, наш друг з тобою з 88-го року, великий видатний літературознавець і дослідник Пантелеймона Куліша, він мене покликав на 9, вони з нуля сформували тоді там військову частину. Тобто, отакі мотиваційні виїзди поруч з... Вантаженням боєкомплектів, заняттями з тобто тобто, ознайомлення з стрілецькою зброєю, стрільби, там, тактична медицина, заняття з, власне, з саперної справи, тобто все це, все це потім уже пізніше злагодження полігонів. Ну, це вже було травень, там, червень, місяць, це вже таке. Але от ці перші місяці це було, ну, було різне. І посилали тебе десь подалі, бо не розуміли, навіщо це потрібно. Не ж, кажу, що думали, що там з пір'ями хтось там буде скакати з якимись мікрофонами. От, але коли потім просто все-таки бачили, що це зовсім не, не, не те мистецтво, яке там. Ну... Страдно, це чи якесь там. Знущаєшся ти ну, з вже, популярної да, культури. Да, Знущаєшся да. просто. Да. Так. Але, друзі, от ті, хто нас зараз бачить в Ютубі, вони можуть побачити Тараса Компаніченка. І мені здається, це такий символ сучасної воюючої України. Тарас в військовій формі і з бандурами, правда? А це дуже символічно виглядає, тому що ми ж з вами говоримо про нашу історичну тяглість і про наш сучасний сучас нашу сучасність. Тараса, а от ти вже 27-го був у збройних силах. 27 лютого, мається на увазі, так? І що бандура теж була з тобою? Тобто, тобто зброя і бандура одночасно. Так, спочатку мені Андрій Ковальов сказав. Ну, я просився, я вже, ну, просився з першого дня. Подзвонив до Андрія Ковальова, він мені сказав, Батьку, ви, ви в нас iPhone чи мікроскоп, мікроскоп. Ви, ми мікроскопами цвяхів не забуваємо. тому займайтеся тим, що ж займалися, і все буде, ну, тобто, чекайте. Я подзвонив до Корчинського Дмитра, кажу, ну, не сподіваючись на його більший авантюризм, який ми теж з тобою знаємо, і він мені так спокійно сказав, так, Тараса, ти ж у нас айфон. Тому е, спокійно, якщо потрібно, я тебе, тебе покличу. Ну, тобто і от, авантюризм не спрацював? Не спрацював, і врешті-решт Андрій Ковальов мене е, смикнув і сказав 15 хвилин на збори батьку, одна бандура! Одна бандура!» Це був важкий вибір для мене. Я поклав одну бандуру. Ну, з, е, части, інша частина, всіх величезна моя колекція поїхала, здебільшого поїхала в евакуацію. А потім мені вже дружина привезла, поступово привезла ну, ці бандуру Старосвітську, бандуру Місевича, яку тут зі мною. А зі мною була ця, була перша бандура ця, чи Кобза Остапа Вересає. Тобто вона, вона весь час була зі мною. і Там були ці всі перші записи на ютьну там, щоб якісь там Завжди Україна буде чи там. Якісь там Качуровського, там своїх шляхів і ніколи в нас немає, чи задивляють твої зіниці Симоненка. Тобто, все це було ну, таке, співалося на, ці, на, ці, на цій бандурі, ну ясно, що автомат там. Мені знають спочатку автомати не хотіли видавати. Сказали, так, тебе ж тоді нікуди не виписуш частини там і все інше. Краще тобі не видавати автомат. Слухай, мене я... це зачепило. Мене це зачепило, тому що я вважав, що якщо я буду не буду матиму зброю, я не матиму морального права кликати когось до зброї. Це неетично. Я вважав, тобто... Але бачиш, командири, можливо, розуміли, що поголос піде, що там у них є хлопець, який, який з бандурою буде бити ворогів. От так. я, Тарасе, я не обмежував тебе, у тебе в студії зараз три, три бандури, і, звісно, звісно, ми заграємо. Ти заспіваєш, заграєш, подумай, які композиції. І це дуже добре, тому що ти ж, ти напередку часто виступаєш, так? І зараз тебе почують хлопці скрізь по всій Україні, в тому числі і напередку. Я шкодую, звісно, що не почують, очевидно, в Соледарії чи в Бахмуті. Там не до того зараз, погодься. Там концерти наші дають за допомогою АГСів. Ну, тяжка ситуація, справді. Але все одно ми використаємо цей момент. Для того щоб для того, щоб люди почули, ось власне кажучи, древню українську традицію, яку в тому числі завдяки тобі вдалося зберегти. А ти мені ще раз кажу, поки ти думаєш, що що ти заспіваєш, що ти заграєш, а жива спадщина України? Та це така спеціальна програма під егідою ЮНЕСКО. А що це означає і яким чином, власне, кобзарство вписалося в живу спадщину? Ну, у 2003 році було прийнято ЮНЕСКО ЮНЕСКО, ну, власне, організацію культурної міжнародною цією інституцією захисту історичного історичної культурної спадщини вносити до реєстру так званого нематеріального культурного спадщину. Ну і ось багато, що внесено вже в цей реєстр українцями. Ну, наприклад, пісня «Надніпрянщини», багатоголося «Надніпрянщини», петриківський розпис, наприклад, там, «Гуцульська кераміка», ну, тобто можна там називати, ну, «Борч» ми відомо, що став. Культурне надбанням культурне там зараз Авдіївська каша, там зараз от вони теж болівають за ці моменти. Ну але багато таких феноменів, явищ культурно-надбання культурно українців ми повинні захищати і саме захищати на міжнародному рівні, тобто для того, щоб ніхто не, мов, не не зазіхав з одного боку на, на це, що це наше а не, а не московське. Мені дуже смішно знати таке ремарку таку. Знаєте, цей, коли я дивлюся словники, які додавалися до москвоязичної української прози, ну, як Гоголь, там, Данилевський, Наріжний, там, Сомов, початок 19 століття ці всі письменники, вони подавали завжди словнички малоросійських цих слів українських. Тобто, і там борщ, пояснення було, що таке борщ для великоросов, тобто для москалів. Ну і там пояснювали, що це пахльобка, навіть ніщі. Тобто вони пояснювали, що це таке. Але ж москалі хотіли вкрасти і, і борщ. Тому треба нам з одного боку для захисту від таких зазіхань, з іншого боку, аби воно збереглося в віках, або принаймні в століттях, як явище якісь феномени української культури. Тобто ну, це от кобзарство, це, це, це, це, це та автентика, яка точно вирізняє українців з-поміж народів світу. Ну, скажімо так, що унікальність, багато народів світу мали епічну традицію, виконавців епічної традиції, ми можемо говорити про пісню про Ролянда, відомо старофранцузькою, так, маємо навіть віднесення, звичайно, про Гомера там з Іліадою, ось, і все таке, і там, і все таке інше, і можна там Тарква де Тасо, значить, відомий цей візволений Єрусалим. Ну і багато можна називати таких прикладів епічної традиції, де вона існувала, зрештою, в сербів, в, в різних народів світу. Калівіпоех чи ну, Калівала. Калівіпоех — це така трошки літературна пам'ятка, а от калівіп... Калівала, ну, тобто це співалося. Ну, чи Еда, це Едди і все інше, ну, Магабгарата, ну, все це зрозуміло. І от українці просто унікальність в чому? Що українці витворили цю епічну традицію так само, як інші народи світу, європейські народи. І вона унікальність в тому, що ць, вона збереглася фактично до наших днів. Тобто до виконавців і традиція виконавства цієї епічної тради... епіки української, і саме е е виконавцями, цими, цими кобзарями, лірниками та бандуристами, вона збереглася в нас... В, перетривала, попри всі репресії знищення, до 80-х років минулого ХХ століття, і ми в цей час ще підхопили її у її носіїв. Тобто ви встигли, так? Та? ми встигли, така тоненька, я колись так казав, такий поетичний образ, така тоненька ниточка традиції. І вона, вона не перервалася, не що ні. дуже цінно. Дуже цінно, і власне, і таким чином ми можем, маємо сказати, що ми спадкоємці цієї Одної з, з найдавніших епічних традицій Європи, яку можна порівнювати справді. Бо ми не знаємо, як звучала пісня про Ролянда, не знаємо, як звучала пісня про Беовульфа. Ну, є реконструкції, і європейці дуже цінують. Ми, ми, ми бачимо фільми, мультфільми Беовульф, ми, ми бачимо, як... Виконавці сучасні намагаються з ротою чи з якимись там, ну, там, кантелеп... ну, гуслеподібними інструментами виконувати цю традицію. Але, але як це виконувалося насправді, ну, гіпотетично, можливо, так, а може інакше. А у нас фактично збереглася, збереглася ця традиція і стилістична, естетична. Безперечно, ми можемо говорити про різні нашарування. Видатна українська дослідниця фольклору і епіки, Софія, покійна вже Софія Гриця, ось буде ось рік, як вона відійшла, так вона говорила про те, що є три таких власне мелотипів української традиції, епічної, це там найархаїчніший, середній, найбільш масивний і, най, і модерний, такий вже 18-те. 19, початок 19 століття. Тарас сьогодні провів, я вважаю, просто блискучу культурологічну лекцію в Національному прес-клубі. Фундація Суспільність організувала таку зустріч, це така більш камерна була зустріч, але з трансляцією на українські університети, українські студенти могли це бачити в трансляції. Знаєш, я сподіваюся, що у тебе буде час, справді, такі лекції читати в українських університетах, і, мабуть, не лише в українських. Але, Тараса, вибачаю, друже, я просто з тривогою дивлюся на годинник, і я розумію, що люди очікують, щоб ось сучасний український, можливо, я так скажу, навіть бойовий епос у нас зараз прозвучав в ефірі Тарас Компаніченко Бандура скажи що ти зараз будеш виконувати а, ну хай це буде хай це буде цей дух э, дух міцніший від гармат дух э, дух від гармат міцніший Дух Свободи. Це кінець лютого, початок березня. Я такий епіграф. Це буде Котляревський Зенеїди. За за а головне, головна думка, що якби у нас не було цього духу, не було б ніякого там, ні байрактарів, ні джавелі, ні, нічого не було б. І потім і хаймерів не було б. Тобто гол, Тобто, головне, що якщо от ми витримали. Це випробування колосальне було, і, си, і воно й досі триває. Але якби в нас у цього українці зламалися духово, ми б не отримали ніякої підтримки з Заходу, не було б ніякого ленд-лізу, не було, не, не було б оцього зараз змагання навіть по надаванню нам зброї. І партнери з цього і не, і, не і, не, і не приховують. Вони кажуть, так. ви вистояли, так, ми тому, вас підтримуємо. Тому про цей дух. Любов, кочизнь, іде герой, там сила вража не устоїть, там дух сильніший від гармат, там дух міцніший від гармат, там жизнь один, а смерть копійка, там лицар кожен порубійка, козак там чортові не брат, козак там чортові не брат. колона пруть на нас московські брили та їх сміло зустрічають українські збройні сили звідки на волосі сходу плюс почули зустрічаєм і чим хата в нас багата пригощаєм пригощаєм байрактари і джавеліни хай гремляті хай стріляють але дух гармат міцніший ми це дуже добре знаєм байрактари і джавеліни хай гремляті хай стріляють але дух гармат міцніший, ми це дуже добре знаємо. Ти прийшов на нашу землю, злий московський кат несити, щоб українців убивати, і наш підкорінь різьбити, напрямок. Який південний плюс почули! Зустрічаєм і вогнем нещадним лютим Поливаєм-поливаєм Байрактари і джавеліни Лаві стінгер хай влучає Але дух гармат міцніший Ми це тями, ми це знаєм Байрактари і джавеліни Лаві п'йорум хай влучає Але дух гармат міцніший Ми це тями, ми це знаєм ми на цій землі живемо з діда прадіда віками і тобі нас не здолати клятий виротку лукавий заходу іде сволота плюс почули зустрічаєм і вогнем нещадним лютим поливаєм поливаєм хай сіяє зброя наша стуга б'є вільха вціляє але дух гармат міцніший в нас все кожен воїн знає хай сіяє зброя наша стугна наб'є вільха вціляє але дух гармат міцніший в нас все кожен воїн знає хоч нам в'язи жили рвуться ми стожила віздолаєм і московський гідрі лютій ми всі голови зрубаєм напрямок який північний Плюс почули, зустрічаємо І транзитом шорту зуби Відправляємо, відправляємо Ріднасть, тяхає, гордо має Б'я врага вражає Духармат стократ міцніший Ми це дуже добре знаємо Ріднасть, тяхає, гордо має Б'я врага вражає Духармат стократ міцніший Ми це дуже добре знаємо Браттану на. Пузовіра. Нам нема куди втікати З нами Бог і правда щира І свята в країна мати Звідки йде Москаль байдуже Плюс почули, зустрічаєм З кораблем воєнним русским Посилаєм, посилаєм Хай святяться душі смілі Гнівом праведним палають гармат стократ міцніший І любов до свого краю Хай святяться душі смілі Гнівом праведним палають. Дух гармат стократ міцніший. І любовь до свого краю. Дух гарма стократ міцніший. Ратику, дякую тобі, от справжній воєнний епос часів України яка б'ється за свою незалежність ось такий подарунок у нас сьогодні шановні сьогодні від Тараса Компаніченка на, на жаль одну композицію лишати встиг виконати в ефірі тому можливо дуже швидко де всі бажаючі тебе найближчим часом можуть почути Ох, дуже, дуже, складне питання. дуже складне мабуть з 12 числа мабуть я буду грати на відкритті виставки Василя Кричевського в музей книги та друкарства на 15 годину запрошую. І Для знаєш, у мене прав, у мене правда мороз по шкірі, так? Це епост, це те, що заряджає. Заряджає на те, щоб жити і перемагати. шановні, Тарас Компаніченко, військовослужбовець Збройних сил України. Ну, я скажу так, кобзар, бандурист у військовій формі, дуже символічно. Очільник групи Хорея Козацька. Дякую дуже. Дякую, друзі. Разом до перемоги. Слава Україні. Героям слава.